Και ξέρουμε πώς ορίζονται και πότε ήταν τα καλά χρόνια. Γιατί εδώ και μια δεκαετία αναρωτιόμαστε πού σταματάει αυτή η άγρια κατηφόρα. Κρίση οικονομική, κλιματική, οικολογική και τώρα υγειονομική. Τους μήνες που έρχονται θα δούμε πολλού συναδέλφου μα και ακόμα περισσότερες συναδέλφοι να χάνουν τη δουλειά του να χάνουν το επίδομα Θα αποχαιρετήσουμε και άλλου φίλου για το εξωτερικό. Εμεί όμω δεν έχουμε άλλη ζωή να παλέψουμε. Δεν θα βγάλουμε και δεύτερη κρίση με μισόλογα και γκρίνιε. Μιλάμε με του ανθρώπου γύρω μα. Αυτέ που κουράστηκαν. Αυτού που απογοητεύτηκαν και αποσύρθηκαν. Γιατί χρειαζόμαστε σήμερα. Τώρα. Μια αριστερά αποτελεσματική απέναντι σε αυτή τη κυβέρνηση μία αριστερά ταξική, φεμινιστική, οικολογική, διεθνιστική, αριστερά συντροφική και δημοκρατική, με μία άλλη ηθική απέναντι στα κινήματα, που θα ξέρει καλά τι σημαίνει όλα για όλους, που θα μιλά ανθρώπινα, απλά, που θα λέει την αλήθεια. Δεν έχουμε όλες τις απαντήσεις, Όμω κάνουμε την πρόταση, γιατί ξέρουμε ότι μόνο μαζί μπορούμε να τις βρούμε. Τις 19 Απριλίου, στις 8 το βράδυ, στη σελίδα του Alter Heist, Συζητάμε την πρότασή μα. Για αυτή την αριστερά, που είναι εμεί, που είναι εμείς; εμείς, που εμείς, εμείς που είμαστε εμείς, εμείς, εμείς και εσείς